Ultima or, omul de afaceri Asimu, a audiat la dna sleșapteit. Omul de afaceri Simu este audiat la dna, la ora transmiterii acestei tiri. Update, la Horia Simu a explicat ce a fost audiat în calitate de martor. Am fost audiat ca martor, a spus Simu, dar nu a dorit să precizeze în ce dosar. Horia Simu este implicat în celebrul dosar al retrocedrilor ilegale de la ANR.